Pane profesore Hejrovský, vy jste původcem jedné z nejdůležitějších metod současné chemické analýzy. Váš přístroj je mimořádně jednoduchý, je něco padající křtoučivý kapitek, ale vy a vaši spolupracovníci jste ukázali, že ho užít k nejrozmanitějším účelům. To trvalo řadu let, než si podařilo grafické metody povšimnout záhraniční svět. Ale od té chvíle její význam stále víc a více roste. Ne skoky, takže na sebe upozorněte nezatěcené, níbrž tato vaše metoda postupně získala důvěru analytických chemiků. Jménem Královské švédské akademie věd dovolují si vám vyslovit naše nejvřelejší zahopřání. Prosím vás, abyste předstoupil a přijal letošní Nobelovu cenu chemickou z rukou našeho Pronesl před 60 lety profesor Arne Oelander při slavnostním ceremoniálu předávání Nobelovy ceny.